Thank you. το τμήμα αποτελείται από ιντής μεστολές διαφόρων ιστορικών περιόδων που συνδέονται με την δράση και τις συνήκες του Ιπτικού. Το Ιπτικό που επιστρέφει και πάλι σήμερα είναι γεγονός και ένα σπάνιο για να τιμήσει τα 200 χρόνια της Επανάστασης Σοφία. Ξεχωριστό όπλο το ιππικό είχε τη δική του θέση στο πρώτο νόμο του 1822 για τη σύσταση του ελληνικού τακτικού στρατού και εξ αρχή διακρίθηκε σε βαρύ και σε ελαφρύ ιπικό. Την ίδια χρόνια μάλιστα μια μικρή δυναμή ιππέων συμμετείχε με τις δυνάμεις του Οδυσσέα Ανδρούτσου στην πολεοργία της Καρίστου. Βλέπουμε και έναν ιππέα με την της Επανάστασης συμμετευόμενος από δυο ιππείς της, της περιόδου, του Αγώνα. Με ταξίδι στο χρόνο μέσα στην καρδιά τη Αθήνα, αγαπητά τη και μια ελληνική. στον σύγχρονο και θωρακισμένο είναι μπροστά μας. Βλέπουμε και στολές των Βαλκελικών πόλεμων ακολουθεί των χρόνων του πρώτου παγκόσμιου πολέμου και στη συνέχεια δύο επίσης με εξάρτηση της μικρασιατική εκστρατεία. Το τελευταίο ζεύγος φέρει τη στολή της περίοδου του Ελληνοϊκανικού πολέμου οπότε και ολοκληρώνεται η λαυρή ιστορία των έφυπων πολεμιστών. Είναι η εποχή κατά την οποία το υπητό δίνει τη θέση του στη συνέχεια του μέσα στον χρόνο, δηλαδή στο σύμφωνο όπλο των μοντέρναντα θρακισμένων. Αφήσουμε το λιγόρμα της λαυρήσης, επίσης τέλος Παντού στο εξωτερικό, αυτέ τι μέρε είδαμε όλε τι κοινότητε, τι ελληνικέ, Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία, να στέλνουν μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα αλλά και στι ε, τοπικέ εκπομπέ. Μηνύματα αλληλεγγύη και αγάπης που στην Ελλάδα με φοροσιέ, με έβζονε, με παραδοσιακέ στολέ, που ξεπερνάει το φορτίο και εκφράζει κάτι πιο βαθύ που συνδέεται με την ταυτότητά μα, σαν DNA, σαν τρόπο Στην στιγμή μικρά Ελληνόπουλα που περνούν φορώντας όλες τις παραδοσιακές μας φορεσιές. Παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο σύνολό τους, για ανάγκες, τις ανάγκες και την καθημερινότητα κάθε περιοχής της Ελλάδας, αλλά και την ιστορία του. Τα επιμέρους τμήματα κάθε αλλά απικεντούσαν μόνο οι γυναίκε με τη δική τους ευαισθησία, αλλά τη ραφή των μεγάλων εξωτερικών κομματιών Αναλάβαμε πάντα άντρε ράβε, οι λεγόμενοι Τελζίδε. Η πιο χαρακτηριστική στολή είναι η Ευζωνική, είναι το λευκό χρώμα που δηλώνει την αγνότητα των εθνικών αγώνων και βέβαια είναι αυτή που έχει πάντα την δυμητική τη της σε κάθε παρέλαση. Πολύ περισσότερο φέτο, σε αυτή την ιδιαίτερη επέτειο τη Επανάσταση, γιατί οι Εύζονοι συνοδεύουν τη χώρα σε όλη αυτή την πορεία, στου αγώνε του 2021, αλλά και στου από Απελευθερωτές των Βαλκανικών, στους επίλεκτους της μικρας αιτικής καταστροφής, αλλά και στους προταγωνιστές του έφους τους. Άρα είναι εκεί, είναι μία εικόνα, μία αντίσταση. Τιλώντας το χθες, υπηρετώντας το σήμερα και διόντας το στίγμα του άλλου. Άστρο να φτάσουμε, θα το σαλήσω. και ήταν. Πολύ πολύ Εγώ ότι μια μέρα με τσολά στο Παρίσι να Και το και θα τα εγγραφείτε, του γάμου που θα μα λένε, και και να για αυτό που είναι. Και τώρα, τα λάβαρα και οι σημαίες της Επανάστασης. Καθώς ο Εθνικός Ξεσηκωμός εξαπλωνόταν πριν ακόμα υπάρξει μία στρατός, το κάθε σώμα έχει τη δική του σημαία. Άλλες με τα σύμβολα της Φιλικής εταιρεία άλλες με τη Θεά Αθηνά. Άλλες με το μυθικό φίλικα. Και άλλες αυτοσχέδιες ακολουθούσαν την παράδοση των αρματολών. Ήταν απλά πολεμικά μπαϊράκια με διάφορα χρώματα και σύμβολα σε πολλούς συνδυασμούς. Όλες όμως είχαν γραμμένο στο πανί τους το σύνθημα «Ελευθερία ή θάνατος» ή όπως η σημαία Μάνης, «Νίκη ή θάνατος». Και όλες τους βγαίνουν για πρώτη φορά σήμερα από τις προθήκες τους. Για να γίνουν από κοιμήλια της ιστορίας μέρος της ιστορίας που γράφεται σήμερα. η πέρα της Μάνης ήταν λευκή, με ένα τα κέντρο του, που έφερε την επιγραφή «Μυκή δάμα» τους. ο λαό της Μάνης, έχει κατοχθώσει να κερδίσει ένα ημιακτόνομο καθεστώ κατά τη διάρκεια τη τουρκοκρατίας. για το λάβλο της Αγίας Λάβρας, της Φιλικής Εταιρείας και το λάβλο του Ιερού. Λόχου. Ακριβώς από πίσω οι σημαίες των νήσων, των ψαρών της Ήδρας και των Σπετσών. την εξέγερση στη Λουμανία. Μαζί του ο Ιερός λόγος από Έλληνες φοιτητές στην Ευρώπη. στις αντιμασίες των χρόνων της Επανάστασης. Την αστική φορεσιά της Πελοποννήσου. Στη συνέχεια το γεωγραφικό διαμέρισμα της Στερεάς Ελλάδας. Και μια ιδιαίτερη σκέψη για το ηρωικό Μεσολόγγι. Το οποίο ήταν σύμβολο και όχι μόνο για να ξεκινήσει η δύση, η εμπόμενη και η πολιτική τη τότε Ευρώπης να ενδιαφερθεί, να καταλάβει το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Το Πεσολόγγι ελέγχνευσε ποιητές, πιτρογού και τον Ποϊό, τον Τελακρόα, καλλιτέχνες και μέσα από την τέχνη άκηξαν και την πολιτική συνείδηση ενός λαού. Ουσιακές φορεσιές της Κέρκυρας, ενός νησιού από τα επιπλητικότερα των Ιωνίων νήσων, με στοιχεία που κρατούν από τα χρόνια της εναντοκρατίας. <Κι> Περνάμε στη Θεσσαλία και στη Σαρακατσάνικη κλέφτικη φορεσιά. <Κι> Επίσης, παραδοσιακέ στολές της Κρήτη. Γίνεται η δημοσία των Μακεδόλων Μάχου. Και μπροστά από τους επίσημους τώρα, οι Επίσης βλέπουν παραδοσικές στολές των νησιών του Αιγαίου. Όλες τους χρονολογούνται από την εποχή της τουρκοκρατίας. Σωμάτων ασφαλεία. Με άδειο εξοπλισμό και στελέχη υψηλή κατάθεση και ευθύνη, τα πρώτα αποτρέπουν κάθε απειλή κατά τη εθνική επικράτεια. Πρώτη έρχεται η στρατονομία με τον διοικητή τη Ναυροϊγύτη των Στρογγονών των Δικικικλιστών. Είναι η νευραλγική υπηρεσία που φροντίζει για την ευέδωση τη πειθαρχία στο στρατητικό προσωπικό. Εκλεγμένοι προσεκτικά και εκπαιδευμένοι εξαντλητικά, οι στρατονόμοι, που είναι οι περισσότεροι στρατεύσινοι, έχουν την ευθύνη για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και την άρεστη συμπεριφορά των στελεχών. Πάντως, παρά τους περιορισμούς που συνεπάγεται η παρμυλία, το μήνυμα του ερωτασμού ταξιδέλευση της τα στιγμής σε όλο τον πανήτη, τάξι μεγάλο ενδιαφέρον που καταγράφεται αυτά ξένα μέσα σε ημέρωσης, λόγω τη παρουσίας υψηλών προσληθυμένων από τον υποχόρα μας αλλά και λόγω του συμβόνου της σημαίνας της... τέτοις ουστής επίπεδο. Της... Περνάμε λοιπόν τώρα στο μηχανοκίνητο πεζικό. Το αρχαιότερο και πολυπληθέστερο όπλο του στρατού ξηράς. Προηγείται η πολεμική σημαία του Τάγματο σε τεθροκισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού μη 113α1. Ακολουθεί ο διοικητής και το επιτελείο του τάγματος και ένας μηχανοκίνητος λόχος σε 11 όμοια οχήματα. Οι δυοίκος, στον... ρούμους, τον λόγος υποστήριξης που αλληλεγύη, δημιουργικό και ο κίνητο λόγο υποστήριξη που με κυρίως κυρίω του πεζικού. στα χρώματα των 200 χρόνων. Δεν θα και μην το λέτσα πάτε και να μην πάτε κάτι έτσι. Μέσα στον τύτε κουέστες με και στις διαμοντιτσέντος, θα το ρεπιστρά. Το μυκανό κινητοφαϊσικό των τεθωρακισμένων. Διάλογος του Υπικού, τα ελληνικά τεθωρακισμένα κλείνουν 90 χρόνια ζωή, αφού τα δύο προτάρματα μάχη αποκτήθηκαν το 1931. Ο σουλάμο περιλαμβάνει τα υπερσύμφωνα λέω Πακ 2 χέρι, γερμανική σχεδίαση. πυροβολικό μάχηση. Προηγείται ο διοικητή και το επιτελείο της μύδας σε αυτοκινούμενο πυροβολικού μάχησης. Ακολουθούν τέσσερα πυροβόλα πάντζερ, με το πρώτο βαμμένο και αυτά στα χρώματα των 200 ετών από το ξέσπασμα της Ελληνική Επανάστασης. Τέσσερι πολλαπλή εκτυπωτέ πυράβλων MRS σε ριτσάρθμα επιστηριοφόρο επιστη, οχήματα και δύο τροχοφόρο οχήματα μεταφοράς πυρομαχικών. τα συστήματα αεράμυνας του πυροβολικού. Με αποστολή να κλείνουν τους ελληνικούς ουρανούς σε κάθε εισβολέα και να υποστηρίζουν τη δράση των πεζοβόλων και μηχανοκίνητων κλειμάτων. Στους μέχριτες μας, η μηναδιεροπολικού-πυροβολικού με τον διοικητή και το επιτελείο της ακολουθεί η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων κλειμάτων Δηλαδή ο Ρανταλανιχνεύσε ως δύο εκτοξευτές και δύο φορεί γλυμάτων. υγειονομικού σώματος με επικεφαλή στον οδηγητή του λόγου υγειονομικού. Τον ακολουθούν ασθενοφοροχήματα εξυδικευμένα στην περισυλλογή των τραυματιών από τη μάχη και τη διακομιδή τους στις υγειονομικές μονάδες. Στο τέλος της φάλακας βρίσκεται ένα πλήρες κινητό χειρουργείο που γονηθεί πάντα της μονάδας. Η τη δυνατότητα ταυτόχρονων χειρουργικών επεμβάσεων με δύο χειρουργικέ κλίνε, Μητροχυρικό Τμήμα και Εκτινολογικό Εργαστήριο. Στην ιδιαίτερη σκέψη, τα δημοσκοπία μα και το λογοριακό μα άλλη τους κάνουν λοιπόν τώρα οι μηχανοκίνητες μονάδες της πολεμικής αεροπορίας Προποδεύεται η σημαία και ακολουθεί το υπερσύγχρονο σύστημα κατακτηρινόμενων γλυμάτων εντάπτους του Πάτρια. Και έχουμε ένα μήνυμα συγκινητικό. Έλληνας πιλότος Τζεύς Σα ακούμε από το 16. Για πολλά πατρίδα, χρόνια πολλά Έλληνες πιλότητες στον κόσμο. Από τον ουρανό και τον Έλληνα πιλότη του 2016 και δεν είναι υπερβολή το να πούμε σοφί, όπως οι Έλληνες πιλότητε θεωρούν αυτούς καλύτερους στον κόσμο. Αυτή είναι αλήθεια. Τα ελληνικά φτερέχονται πάντα πρώτα σε όλες τις ασκήσεις. Και τώρα οι μηχανοκίνητες μονάδες της ελληνικής αστυνομίας. Προπορεύονται οι μοτοσυκλέτε των ειδικών ομάδων ΖΙΠΑ και ΔΙΑΣ και ακολουθούν περιπολικά τις άμεσης δράσεις. le Thora, Ketanelka, Rafale. Madame la ministre de la Défense, nous sommes fiers de la présence française avec l'aviation française dans le ciel d'Athènes pour cette journée importante du bicentenaire de la guerre d'indépendance grecque. Merci d'être avec nous. Τη πολεμική αεροπορία και 4α φάδου των παλέμαχων που θα κλείσουν σύντομα μισό αιώνα πτήσεων. της παρέλασης ολοκληρώνει το πυροσβεστικό σώμα που λειτουργεί από το 1930. Με τα εκατοντάτα σωχή η πυροσβεστική φτάνει αμέσως σε κάθε συμβάν. Και έτσι 135 αυτή τη στιγμή πετά στο Ουρανό, ένα Αμερικανικό αεροσκάφος αναφοριασμού το οποίο εντυπωσιάζει με το μέγεθος και τις ικανότητές του το συγκεκριμένο έχει την ικανότητα να αναφοδιάζει άλλα αεροσκάφη στον αέρα συγχρόνως. Βγαίνει η εικόνα μέσα από τα μάτια Μερουκέτε, πυράβλου και σύγχρονα υποπτικά μέσα. Πάνω από το Μουσείο τη Ακρόπολη. Ο πολιτισμό και η άμυνα συνεπάρχουν για αυτή την τόσο σημαντική ημέρα. Απολυθωρακίνητα τη Αναγνώριση: Τα Ιωάννα Δημοκρατή και Συνέωδε που συνοδεύουν επιθετικά ελικόπτερα σε αποστολέ αναγνώριση. Αλλά μπορούν να λειτουργήσουν και ανεξάρτητα κυρίω ένα δύο μηχανοκίνητων δυνάμων. Μην ναι, σπάνιο αυτό το πράγμα, Η έλμεση, δηλαδή, να μπορούν οι έλλεινε σήμερα να δω τη λέγεται στην πόλη με την απάτει και το τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή μέσα στο υλικό. και υλικά χιούι, αλλά και ευκίνητη παλέμαχη, που εδώ και δεκαετίες προσφέρουν δυνατότητα αεροκίνητης εφόδου και ταχεία μεταφοράς δυνάμεων σε οποιοδήποτε δυσπρόσιτο σημείο. Να και ένα εσωτερικό πλάνο από τα ΣΥΝΟΚ, και αυτό εντυπωσιακό εντύπωσης σε απευθεία σύνδεση στην ελληνική τηλεόραση, στην κρατική ελληνική τηλεόραση παντού στον κόσμο. Τα ΣΥΝΟΚ λοιπόν φτάνουν πλέον τα 25, αποτελούν τα μεγαλύτερα πτητικά, της, τα μεγαλύτερα πτητικά μέσα του στρατό, Ξηράς. Ύστερα από διαδοχικέ αναβαθμίσει μπορούν να μεταφέρουν βαρείο αλλά και στρατεύματα. Ολοκληρωμένα πολεμικά εργαλεία και ταυτόχρονα γνώριμες φιγούρες για τα ειρηνικά τους καθήκοντα. Την αρρογή σε περιοχές που κλείονται από θεομηνίες, τη μεταφορά ασθενών και τη συνδρομή στην κατάσταση κρικαγιών. Σήμερα στην Ελλάδα που γίνεται καρδιά της Ευρώπης ένα δυνατό μήνυμα. Την παρέλαση των πεζοτόρων τμήμάτων ανήκει η Προεδρική Φρουρά. Προηγείται η σημαία της και ακολουθεί λόχος Ευζώνων, οι γνωστοί μας Τζολιάδες. Οι μόνοι που έχουν την τιμή να φρουλούν νύχτα και μέρα, το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Φύλακες της Ανεξαρτησίας στο παρελθόν και συμβολικοί φύλακες της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας στο παρόν. Εύζων σημαίνει καλά ζωσμένος, έτοιμο και καλό μαγειτής. Γι' αυτό και η ιστορία τους χάνατε στα βάθη των <συλίδε> Με το νόμιο να τους χαρακτηρίζοντας του. Οι μηδώνες, τους του υπολογιστέ του Ειρηνικού ήταν ξαναστοί για το θάρρο και την ταχύτητά του στη μάχη. Από του κλασσικού χρόνου και την εκστρατεία του μεγάλου Αλεξάνδρου με διάφορε μορφέ θα ξαναδούμε του Σέρβονε στο Βυζάντιο. Και φυσικά στην επανάσταση του 1821 ω ειδική τελωνιακή μονάδα. Η σημερινή τελωνιακή φρουρά συγκροτείται το 1868 για να ονομαστεί διαδοχικά ανακτολική φουρά και λόγω βασιλική φουράς που είχε να λάβει το τη της δίκλο του 2004. Ήταν το ετύσταγμα του ετυστένας βαθμιάς γεωρινής, γεμάτες αγώνες, θυσίες και νίκης. που στελεχόνουν την προεδρική φλουρά και με αυστηρά κριτήρια. Για <Ρι> την παράδοση της απαιτηγήθως, παράστιμο, σύνδερη συμπεριφορά και αντοχή στην σκληρή εκπαίδευση. <Ρι> Για να είσαι πρώτος σε κάθε παρέλαση πρέπει να είσαι και πρώτος παντού. <Ρι> Η ιστορία των ευζώνων προέρχεται από τη συνηθισμένη εντυμασία των αγωνιστών της Πελοποννήσου και της στεριας Ελλάδας. Αποτελείται από το κόκκινο κάλυμα της κεφαλής, το φάριο και το φέσι, κατασκευασμένο από τσόχα που φέρει με μαύρο θύσανα. Είναι τα χρώματα του αίματος των αγώνων και του πένθους για τις θυσίες, Υπέρ της πατρίδος. Ακολουθούν το λευκό που κάμισο, ο υποδίπλης και το περίτεκτο και πιτό γυλαίκο, οι φέρμελοι. της στολής είναι η λευκή φουστανέλα από ύφασμα μήκους 30 μέτρων. Οι δίπλες της είναι 400, όσα δηλαδή και τα χρόνια της Σκλαβίας. Και κάθε πιέτα συμβολίζει κάθε χρονιά που περνούσε μέχρι την ελαυθερία. Τη <στηρή> στολί συμπληρών η περισκελίδα, το κόκκινο των αξιωματικών και οι μάλιμες κάλτσες. Επίσης, η ζώνη με τις φυσικιοθήκε οι καλτσοδέτες και οι εκκλημίδες, για τους οπλίτες και πλαι για τους αξιωματικούς. Και ακόμη τα τουςλούκια, οι περικλημίδες, τα στιβάλια και η σπάθα για τους αξιωματικούς. Όπως και ο Ανάσπαστος, η εσωτερική ζώνη που κρατά σταθερές της κάλτσας με βλέ και λεφτά κρόσια. Και η στολήση που βέβαια με τα τσαρούκια. δεν υπάρχει ένα ζωνας χωρίς τσαλούχη. Με το σκληρό κόκκινο δέρμα, με σώμα οπλισμένοι με 60 καρδιά και μύτη που καταλήγει σε εκνερή, προεξοχή που έχει πάνω της μια μαύρη φούντα. στις ώρες ακολουθούν οι πολεμικές σημαίες των συνταγμάτων πεζικού. Σε σχηματισμό τίτλου «Έμο», χιλιάδες οπλίτες και αξιωματικοί θυσιάστηκαν γευτές. Καθώς το πεζικό μετρά τις περισσότερες απώλειες από κάθε άλλο όπλο. Άλλωστε, το κοκκινοχρώμα που έχει καθιερωθεί στο εμπλημάτου αποτυπώνει ακριβώς το βαρύ φορτίο αίματος που έχει καταβάλει στο πεδίο της μάχης. Η Αριστία και η αμέτρητη πολεμική σταυρή που έχουν απονεμηθεί στις ημέρες του καταγράφουν την αναγνώριση των θυσιών του. Και οι σημεοφόροι, και την που μόλις αποφύτησαν από την σχολή πεζικού στην Χαλκίδα, συμβολίζουν την νέα γενιά των αξιωματικών του. Στην σχηματισμο σύγχρονη εμπδοχή του γαλλικού αεροστάφους που κλείνει 33 χρόνια θητείας στην πολεμική αεροπορία. Είναι η δεύτερη γενιά γαλλικών μαχητικών που πέταξαν με τα μεταπολεμικά στους ελληνικούς ουρανού. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε αμερικανικό σχηματισμό... τον αμερικανικό σχηματισμό που προσθέτει μια ξεχωριστή παρουσία. Μια ομάδα αραφάντη αεροπορρίας. Με τη δυναμή τη ενέργεια του και του να φύγουν από τα πιο δημοφιλή και αυτή τη στιγμή τη στρατιωτική σχολή επελπίδων. που βρήκε στον βάθο το 1828 από το πρώτο κυβερνήτη των Ιωάννη Καποδίστρια. Και από τότε είναι η ραχοκοκαλιά του Σάββατος του Σώματος των Ελλήνων εξοδικών. Ευελπίδο, να αποτελεί το επίγραφο του Σόλενα. Άρχιστε με αυτό να η πιστήσει. Δηλαδή, για να διοικήσει, πρέπει πρώτα να μάθεις να διοικείσαι. Μία αρχή που συνοδεύει τον έδελπη από την πρώτη του μέρα στη σχολή μέχρι την ανάληξή του ως αξιωματικούς στην κορυφή τη ιεραρχίας. Βλέπουμε το σύνταγμα των εδελπίδων συγκροτημένων σε επιτελείο και λόγω και από τις τέσσερις τάξεις της σχολής. Σήμερα, η Στρατηγική Σχολή των Επιπίδων ανακολουθεί την τελευταία εξέλιξη της Στρατηγικής Επιστήμης. Συνεργάζεται και ανταλλάσσει εμπειρίες με σχολές άλλων χωρών, ώστε να παρέχει στους μαθητές της ακαδημαϊκή και στρατηγική παιδεία υψηλού εκπέρα. Είτε πέρας Ελλήνων. Ελευθερούνται πριν. Εσχύ λιπές. γιατι 4 στο από μαθητές της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής. Ανάθειες <συμίλια> <της> τροφηλικών παραγωγή <παραστηριμής>, αυτά <συμίλια> που συστήθηκε με αφήνει νεατός της Αλέξανου. <συμίλια> Η Σχολή Τροφοδοστή <συμίλια> είναι εξειδικευμένης αξιωματικούς στις υγειονομικές υπηρεσίες του στρατού, του ναυτικού και της αεροπορίας. Ταυτό <συμίλια> που με στις σπουδές τους στο Τμήμα Νοσηλευτικής <συμίλια> του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι οδητές της Αποκλή και Στρατηγικές Δεξιότητε Ακολουθεί η σχολή μονίμων επαξιωματικών. επαγγελματικών με έντρα τα τρίκαλα, τροφοδοτήτων στρατόξηρα με τον σχολικό του Βόρεια Η εποχή της μετά από τρία χρόνια σπουδών να αποκτούν γνώσει σε αντικείμενα σύγχρονων στρατιωτικών ειδικοτήτων, ώστε να στελεχώσουν κομπικές θέσεις της μονάδας. Τα πιο επίλεπτα τμήματα των ενόπλων μα δυνάμεων, η 32η Ταξιαρχία Πεζοναυτών, οι προστάτε τη εθνική ακεραιότητα σε ξηρά και θάλασσα, μια μονάδα τη οποία πρόγραμμος ήταν το 32ο Σύνταγμα Φεζικού. Οι πεζοναύτες επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια μεταξύ των μονίμων στελεχών αλλά και των στρατεύσιμων. Υποβάλλονται σε επίπονη και απεκτική εκπαίδευση που περιλαμβάνει συνεχή συνεργασία με το πολεμικό ναυτικό και την πολεμική αεροπορία. Και όπω βλέπετε για πρώτη φορά που κάμερα στα κράνη των πεζοναυτών είναι σαν να είμαστε κι εμεί εκεί στην παρέλαση, μέσα στον παλμό, στον βατισμό. Με τμήματα τη πρώτη ταξιαρχία καταδρομών αλεξιδωτικών έναντα μέιν. Έχω σήματα των Η παρέλαση των πεζοπόρων τμήματων του στρατού ξηρά ολοκληρώνεται με τις πολεμικέ σημαίε των δαγμάτων εθνοφυλακή τη πρώτη στρατιά και τη Αλβέν, τη ανώτατη στρατιωτικής διοίκηση εσωτερικών κινήσεων. Στο έμβλημά τη, στο έμβλημά της, κυριαρχεί η πύλη των λεόδων των Αμικινών. Γιατί πραγματικά οι Ακροφύλακε είναι οι σύγχρονοι ακτέ, και εκεί ευάλωτου σε ζώνη, έχει και ζώνη. Αν δεν είναι έτσι, το φάάτει. Το ελικόπτερα ιού του βατικού βαθμού. Το σμουδό Ξηράς διαδέχονται τα πεζοβόρα τμήματα του πολεμικού μας ναυτικού. Προηγείται η πολεμική σημαία με σημεοφόρο τον αρχηγό της Χωλής Ναυτικών Δοκίμων. Τον τέταρτο εγγύη που σε λίγο φορικιστή συνοφόρους. Κληρονόμος της μακραίουρης ναυτικής ιστορίας του έθνους, το όπλο αυτό, έχει θέσει ξεχωριστή στις καρδιές των Αλλήμων. Από τι τρίδεις των Σαραμινομάχων και του Βυζαντινούς δρόμους μέχρι τα Πριπολικά του 21, το ναυτικό υπήρξε πάντα νικηφόρο. Με το φορτηγό αβέβαιο θα απελευθερώνει το ανατολικό Αγίο. Με το υποβρύχιο Παπανικολή που καταφέρνει να υποκτήσει το πλήμα του ψωμικολόγου, με το αντιπολικό Αγριά και το υποβρύχιο Κρατσόνη δηθίζει στην κατοχή τα πλοία των Ναζέ. Ενώ με την αντίσταση του αντιπερπλικού Βέλου το 1973 κλονίζει την τεκτατορία. Συνοδοί των δοκίμων στην παρέλαση και οι συντροφοί του στα Αβριανά ταξίδια τους είναι οι σκουδαστές της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Ναυτικού. Σε χαίρομαι που βλέπω Ολληνίδες σε όλες τις σχολές. Πλέγω με την από Δεν ακούς αυτό μήνιμα, που λέγεται Ρέμος Χαραλαμπίδης, λέγεται αυτός ο Βλάξ, που έχει την ωραία φωνή και καλά Βγήκε και να κάνει σπικάζ. <π και> Εδώ <Ρεκάζεσαι> θα κάνω πιο ωραίο σπικάζ. Προχωράμε στη διοίκηση των βρυχείων καταστροφών. Αυτή είναι το σπρατό και σε λίγο την Γίνουν, θα γίνουν ανάμεσα στα άλλα τα ολμητήρια των επιλεκτρων βατραχάνθρωπων. Η διοίκηση υποβριχίων καταστροφών εκπροσωπείται από έναν ουλαμό από μέρη που φέρουν πλήρη εξοπλισμό. Από, από τους που συμβαδίζουν στον εκδότη μου, η πλάκα ήταν αυτή με τη βάρκα στα χέρια που περνάδα τη δουλειά. Λένε ότι τα υπουργεία κοινούνται πιο άνετα και δεν περνάδα τη δουλειά. Αντζήτη, κοφτή, κοφτή, κοφτή. Την επόμενη φορά που θα μιλήσω που η Η πρώτη σημαία της Φωλής Ικάρα και αρμανωθεί άγγιμα από όλες τις τάξεις στον Ίκαρο. Αυτόν που θα παραλάβουν την ένδοξη εν αέρειας Η σχολή Ικάρα νιμπρί το 1931 ο Ελευθέριος Βενιζέλος και από τότε Αβιάκοπα ακόμα και στη διάρκεια του Δευτερου παγκόσμιου Πολέμου όταν μεταφέρθηκε αρχικά στη Μέση Ανατολή και μετά στη Ροδεσία, στη Ροδεσία διαμορφώνει αξιωματικού τη αεροπορία. Νέου και νέε που θέλουν να υπηρετήσουν ως υπτάμενοι μηχανικοί ή ελεκτέ αεράμινε. Ακολουθεί η σχολή μονίμων υπαξιωματικών αεροπορία. Μόνιμη αρρωγή υπτάμενων και μηχανικών τη πολεμική μα αεροπορία είναι η υπαξιωματική τη. Η απόφητη της Σχολής Μονήμων Υπραξιωματικών, τμήμα της οποίας παρελάβει με την πολεμική της σημαία. Και να γρήγορα! Και μέσα σε φωνές, απειλές! Α, πα, πα, πα, πα. Η Σχολή ανώτερη Εκπαίδευσης στροφοδούν την αεροπορία με στελέχη ειδικευμένα στην τεχνική, επιχειρησιακή και διοικητική υποστήριξη. Είναι πραγματικά ο στρατός! Οι Μονήμων Υπραξιωματικοί βρίσκονται πίσω από τη συνεχή πολύ... ετοιμότητα και μαχητική ικανότη Σε γύματα αγήματα σειρά τα πεζοπρό τμήματα των σωμάτων ασφαλείας με πρώτη την ελληνική αστυνομία την οποία εκπροσωπούν με δύο ουλαμούς δόκιμη της χωλής αξιωματικών με τη σημαία της. Περάσαν όλοι καθέ. Με πανελλήνες εξετάσεις ή μεσοτερικό διαγωνισμό για αστιφύραγες που ήδη υπηρετούν, οι σπουδαστές ύστερα από τέσσερα χρόνια σπουδών παίρνουν το βαθμό του υπαστηνόμου Β. Αυτό Και από την στιγμή καλό που θα ασφάλεια τον δημοκρατική τάξη στην πολιτεία. Σοφιόδιος είναι της ο στρατηγός Ματρυγιάννης yeah. που από το 1822 διορίζεται πολιτάρχης, δηλαδή αστυνόμως Αθηνών. Η yeah. πρώτη του απόφαση ήταν όλοι να εγκαταλείψουν τα όπλα τους, όπως γράφει ο ίδιος. Τα ελικόπτερα της πυροσβεστική πετάνε πάνω από το σύνταγμα. Σπυροσβεστικής. Πάνω από το σύνταγμα. Yeah. Yeah. Η ιδελικότερα BK και Super Booma που ανήκουν στο περισσοστικό σώμα. Πρόκειται για μέσα που είναι απαραίτητα τόσο από την αεροσκαταστήριση Katy... και τον εντοπισμό πυρκαγιών, όσο και για την κατάστασή του ή για τη ανθρώπων που κινδυνεύουν. Λοιπόν, κορυφαίο λίγο, λίγο το πλήμα. Λοιπόν, το πλήμα. Λοιπόν, Πάμε να και διέλευση του λιμενικού σώματος ελληνική εκτοπλακής ολοκληρώνεται με ένα μεικτό τμήμα του σώματος. Είναι, θα λέγαμε, οι ειδικέ δυνάμεις του και την αποτελούν εκπαιδευμένοι άντρε της μονάδας υποβριχείων αποστολών των κλημαϊκείων ειδικών αποστολών και της υπηρεσίας διασωστών. Είναι τα στελέχη που αναλαμβάνουν τις πιο δύσκολες επιχειρήσεις, τις περισσότερες φορές κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και συχνά υπό πολύ αντίξωες συνθήκε. Των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλεία, κλείνει το πεζοβόρο τμήμα του πυροσβεστικού σώματο. Και εδώ προηγείται η σημαία την οποία συνοδεύουν η διοίκηση με το επιτελείο τη και μαθητέ τη σχολή του Εκκείμων Ανθρωπίνων της τη Πυροσβεστική Ακαδημία, τη παραγωγική σχολή των αξιωματικών του σώματο που εκπροσωπούν το έψυχο δυναμικό τη υπηρεσία, του αυριανού πυροσβέστε που έχουν ταχθεί να προστατεύουν τι ζωέ και τη περιουσία των πολιτών από έφερτος, φυσικούς, αλλά και καθημερινούς κριδίμους. farmers... θα είναιρά ζεπνομούς entre οι υγροσβέστες είναι οι πρόκτουνι του παρμαζόμετου��ι Sophie dad, Uh, no, no, no. e, se e a voi se c'è mai una Non adesso li dai che li fotografi perché non si può seguire si eh, ti ricordi? guarda se funziona questo guarda guarda se funziona c'è anche le batterie per? Ακολουθεί τη μήμα τη ειδική μονάδα αντιμετώπιση καταστροφών με αυτοδίκες ορειβάτα και διασώστε. Υποστράτηγο τη Βερμπίδων. κυρία Πρόεδρε, πέρας Έτσι τα 200 χρόνια από την Επανάσταση σήμερα στην Αθήνα. Άρα. αυτό το μήνυμα ενότητας, δύναμη και μνήμη, ο δεν ξεχνά τιμά και τιμά και τους παρεμβρισκόμενους ξένους ηγέτες για πρώτη φορά συμμετείχαν ε, και αεροπλάνα αγγλικά, γαλλικά, αμερικανικά, φρεγάτα, ρωσική, στο οποίο ξένες δυνάμεις συμμετείχαν σήμερα στην επέτειο της 25 η Μαρτίου. Τα τιμή που είμαι κοντά σου, Σοφία Κορμά. Δηγή μου μεγάλη τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ, αυτήν την τόσο ξεχωριστή ημέρα. Και εύχομαι του χρόνου να είμαστε όλοι μαζί εδώ στην Αθήνα, να είμαστε στους δρόμους. Εύχομαι και οι Έλληνες που μα παρακολούθησαν ζωντανά από την κρατική ελληνική τηλεόραση τόσο εντό των τυχών όσο και στο εξωτερικό να συγκινήθηκαν και να έζησαν μαζί μα αυτόν τον παραμό τη 20η. Εντάξει, Χρόνια πολλά, Ελλάδα.